Колеги, ви бували таке наглядне питання на сьогоднішній день, ми з вами якори, вже, можна сказати, на 100% нашого ТГ, на наші всі села, на наше селище, яка радіє в тому числі, на сьогоднішній день останні, який доставляє вже і баки по вулицях у селищі, а тепер ми, пане, потрібні ще потреби в автомобілі, щоб Функцінувало забезпечити безперебійне, як не було біля цих факів, тепер не з'явилося так само стикій звалищ, щоб вони вчасно довозилися і надавалася послуга населенню в цілому. То є потреба закупити ще один автомобіль. Автомобілі потрібно закупити, і як ми бачимо це, що Максимальний автомобіль купити, щоб було, як кажуть, пригодно це, щоб пішла машина, зараз забрала 22 купи, і ми тут виграємо, коли напали більше, забрали автомобіль. Е, Тоді купили ці е, е, е, автомобілів. Нам е, малий автомобіль, в нас не вистачає поселочні збирати. У нас є ще старих 2, 53. І це і в Китаїць. по цих куличках. А поселок у нас е, не бачимо з практики, що якось на базі мана е, що автомобіль непогано справляється і закриває питання. І є економія Усі знаєте, що Павлова – це одне із таких питань, що на нього більше лягає витрат. То я прошу підтримати придбання гранатрультів. Скажіть, будь ласка, в працівному відношенні, скільки господарств до господарства почали договорювати, що кафе приблизно? До 60 Заключено до цього. Ще нам чи робити? Є що? Питання ще є. З людьми робота регулярно проводиться. Ми залучаємо, як всі і працівники, і інструктори, і юристи, всі ходять по селах, я кажу, ми діловоди, старості всі питання мають. Працюють командою на цими питання. І я думаю, що на протязі цього року це питання буде вирішено. Віктор Іванович, можна питання? Моя дочка зору, що ніхто ну, не підняв позиції ну, той фельдшер. Ми постійно цим пряміком виставляємо ці баки, виставляємо, е, купуємо автомобілі, дайте на це гроші абсолютно за Де наш... коли ми коли ми приймемо е, на сесії юридично розглянемо питання, питання про те, що.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 Петро Іванович, так ми але Не було альтернативи. Зараз людину штрафувати, значить, викликати поліцію туди, притягувати до відповідальності, кажуть, адміністративної. Розумієш? Але так, ми альтернативи не забезпечили. Не було на тих ти частина сім з ніяких пап якоїсь. я вже ж це намагаюся терпити, це що 100%. Я згідно з рішенням від постановлення я включаю рахуємо скільки це коштує. Не просто що, а гроші за, за доручення прорублено з Євгеномізації. нашої Я думаю, що ми доручимо вашій юридичній службі, Віктор Іванович, щоб вони пропрацювали це питання на слідну сесію і його включили в наш порядок денний. <п 'ят> <Хорошо. п 'ят> і це буде правильно, Вони будуть розуміти, що Ви не вважаєте, а вошо скажіть. Вони вважаєте, або в облаху, то, що... Це не будуть передбачені порушення правокладу. Є загальні підстави, є підстави, які правокладують на території громади. То це треба. Владу. Ми писали протоколи, ми їх писали. За те, що висипаний, ще там ось йде, центральна дорога, ще він, чи столом понакладаючи. Це є порушення правоплату. Але щоб воно було конкретно, прописати по, по всьому, подивитися, які громади поробили, що там заборонено, там заборонено. У нас є центральна вулиця, будь-яке село відстрілів, там солому наклали, там шум вийняти, там ще пішли там під собою. треба треба правило благоустрою. Ні, тут в нас є приїзд. У нас є загально приїзді. правила є, вона можна притягувати як замовниць, а кілька приїздів, ЧКП, можна зустріч. І там вибрав мінімальний, по-моєму, тисячу якщо не повідомляє. Приємне. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Просто триматися. Дякую, що ви